Hallå allsamen. Detta är en del av videoinstruktion om hur man byter bilddelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skru på undertext för att kunna se denna videon. Tack. Verktygene du trenger for å bytte Skal ikke gå litt av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjell-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.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 De serte produkter. Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss bli bedre. Legg igjen en kommentar. po soy yana menrik şuğun var Biz türlik de deme trickk poli kapın Instagram, Facebook o Twitter Allah linkine aibi gelirsin.